دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ برطانوی سائنسدانوں نے دو مختلف تجربات سے ثابت کیا ہے کہ رات کے وقت آنکھوں کو کسی ماسٹ سے ڈھمک کر سونے سے دماغی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اگلے روز آپ توانا ہو کر بیدار ہوتے ہیں اگرچہ اس تحقیق میں شرکا کی تعداد کم ہے لیکن از مطالعے کی شماریاتی اہمیت اپنی جگہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فا میں معمولی سی روشنی بھی دماغ کو متاثر کر سکتی ہے اور اسے روک کر اگلے دن صرف آپ چاقو چوبند رہ سکتے ہیں بلکہ اس سے یادداشت بھی بہتر ہو ہے برطانوی سائنس دانوں نے دو اہم تجربات میں اس کی آزمائش کی ہے لیکن اس سے اٹلی اور امریکی سائنس دانوں کی تحقیق کی تصدیق ہوئی ہے جو پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ نیند کے دوران ہر قسم کی روشنی کو روکنے یا کمرے میں مکمل تاریکی سے دماغی فوائد حاصل ہو ہیں جس کے نتائج فوری طور پر اگلے دن ہی سامنے آ جاتے ہیں جرنل سلیپ میں شایا رپورٹ میں کارڈف یونیورسٹی کی ویلینا گریکو اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ نیند کے دوران پھر روشنی نیند کی ساخت اور وقت پر اثر انداز ہو سکتی ہے یعنی انکھوں پر ماسک پہننے سے اگلے روز آپ ذہنی اور جسمانی طور پر زیادہ چست رہتے ہیں اور اس سے یاداشت بھی بہتر رہتی ہے پہلے تجربے میں اٹھارہ سے پینتیس برس کے افراد کو ایک ہفتے تک نیند کے دوران ماسک پہنایا گیا एक हफ्ते बाद उनसे कहा गया कि वो मास्क न पहनी या फिर ऐसा मास्क पहनने को दिया गया जिसमें जिसने वाले हिस्से पर सराख बनाए गए थे उस दौरान तमाम शरिका का हफ्ते में दो मरतबा तजर्बाती टेस्ट किया गया मास्क पहनने वाले अफराद ने अच्छी कार्कर्दगी दिखाई जो याददाश्त तौर हाफसे के स्टैंडर्ड होते जिन अफराध ने आंखें ढांक कर नींद ली थी उनमी रदल का रुझान भी बहुत बेहतर था دوسرے تجربے میں تینتیس افراد کو شامل کیا گیا جن کی عمر اس بار بھی اٹھارہ سے پینتیس برس تھی انہیں ایک روز آنکھوں پر ماسک پہنایا گیا اور دوسرے روز ماسک نہیں دیا گیا یہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا اور ہر انسان کے سر پر ایک بند پہنایا گیا جو دماغی سرگرمی نوٹ کرتے رہے تھے معلوم ہوا کہ دماغی لہروں سے کیائی ماسک سے گہری نیند آتی ہے اور دماغ کی وہ لہریں سرگرم ہوتی ہیں جو حفظ بہتر بناتی ہیں اور انسانی دماغ تیز ہو جاتا ہے मजद ऐसी मालूमती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब